שלום, שמי יובלגה בעיינים בעלים של זמן איכות זמן איכות נועד לאפשר לבני הגיל השלישי לפרוץ את גבוהות השגרה בפעילויות מאשירות ומעצימות ולשפר את, את איכות חיים היום, שאנחנו כבר יותר משנה באוויר המיזם, יש לו לקוחות רבים וגם שיתופי פולה פוריים עם ארגונים ועמותות בחברה הישראלית את כל התהליך הזה התחלתי והיסדתי יחד ובשילוב כוחות עם ייעוץ טוב עם תמיר זבולון שעזר לגבש את הרעיון לדייק את קהלי היד לדייק את הפעילות השיווקית וכל הדברים האלה הביאו לכך שהיום הלקוחות שיש רבים כמוהם מרוצים והעסק סובר תאוצה וקהל הלקוחות הולך וגדל אז אם אתם רוצים יואץ מקצועי שיתן עבודה חברית עם כלים טובים לאורך זמן שלווה אתכם, החל משלב היזום, שלב ההשקה ודרך הפריצה לקהלי היד, תמיר זבולון הוא היועץ שצריך ללוות אתכם. אני מאוד נניתי לעבוד בחברתו, הקשר היה קשר חברי לאורך זמן, אנחנו ביחד בנינו גנט מסודר ותמיר עם הרבה מאוד יכולת ושיעה עזר, למד בלוחות הזמנים, גזרנו אותם והטעמנו כל הזמן את הציפיות אחד מהשני והשגנו מבחינתי את היד המרכזית, להוציא את המזם מהכוח אל הפועל ולתת את הפעילויות המאשרות לקהלי יד מגוונים ורחבים. תודה תמיר, תשתמשו בו.